Det den der. den, der er med. Ja, den skal gå Den er hun. Du går bare med op, <tryk> one exactly, 三年三年